50-й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними важливим подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то в принципі можемо констатувати про те, що з великою долою ймовірності той наступ російських сил, які всі очікували, як прогнозувало наш, наше і вище воєнне керівництво і політичне керівництво, він в принципі почався. Тому що на сьогоднішній момент противник веде бойові дії на Низці ключових напрямків. Тобто це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і е, Вугледарський, відповідно. Або ще Новопавлівський. І, е, в принципі, не просто веде бойові дії, але активно застосовує безпілотну авіацію для ведення розвідки, втрачаючи її, активно застосовує бронетехніку. І, як наслідок, ми бачимо про зуставючі втрати в бронетехніці, систематичні втрати в бронетехніці, стосовує авіацію, в тому числі, для нанесення ударів. Тому, в принципі, це є той е, очікуваний наступ. Цілю цього наступу – це є витіснення українських е, сил із території е, Луганської області, з території, е, фактично, Донецької області. Бачимо, що наступ відразу розвивається на декількох напрямках. Ціль цього є очевидною це е, скувати українські сили на відразу декількох напрямках і таким чином унеможливити відповідний маневр резервами, перегрупування і створити певні умови для реалізації відповідного задуму. Е, в цьому сенсі, звичайно, я показував власне втрати бронетехніки. Так, вони є не такими, як, наприклад, коли Росія вела так звану велику битву за схід України в середини квітня 2022 року. Але це й не дивно, тому що е, в Росії змінилися наголоси, вони втратили багато бронетехніки, вони тепер намагаються компенсувати це живою силою, бронетехніки вводить менше, як наслідок втрачають менше, але так чи інакше, е, те, що втрати в живій силі, вони показують, що цей наступ почався. Відкритим, звичайно, є те, чи цей наступ вмежиться такими фронтальними діями, чи цей наступ потім буде підкріплений якимись єми спробою охоплення українських сил. Якщо ми говоримо про конкретні напрямки, то на Куп'янському напрямку ворог намагається відтиснути нас від Сватового, на напрямку Креміна від Кремінної. В районі Бахмута продовжуються спроби перерізати комунікації. Йдуть важкі бої, це є дійсно так, ворог намагається перерізати Ті сполучення, які місто Бахмут має із іншими населеними пунктами Донецької області, ключовими, тобто із Слов'янськом, як наслідок активні бойові дії в районі населеного пункту Красна Гора. Так само е активні бойові дії в районі населеного пункту Іванівське на південь від е на південний захід від Бахмуту, з метою перерізання е остаточного відповідно траси, яка йде на часів Яр і на Костянтинівку. Е, ну, якщо ми говоримо про можливий подальший розвиток е, навколо цього міста, навколо Бахмута, ну, то, звичайно, треба бути готовим до того, що може бути прийнято таке рішення про відведення українських сил, якщо ворог матиме й далі успіхи відповідні. Але це не означає, що ворог швидко зможе досягнути своїх цілей, Скоріше за все, ворога чекає потужна лінія оборони західніше Бахмута і подальше таке ж позиційне, довге протистояння, як мало місце. В рамках е, операції по обороні Бахмуту, яка там триває фактично із початку червня 2022 року, в районі Авдіївки знову ж таки ворог не змінив характеру бойових дій. Цілий він намагається обійти місто із е, північного заходу і південного заходу, розвиваючи відповідні вклинення. Е, так само ворог намагається обійти е, Вугледар і е, теж не в'язуючись в бої за саме місто, але поки що. Успіхів, відповідно, немає. Минулий тиждень він назначився черговими позитивними новинами. Коли мова йде про допомогу, яку нам надають наші партнери, мова йде і про рішення надати Україні танки «Леопард-1», модифікація «5». Так, це не танк «Леопард-2», тобто він слабший по основній гарматі, по бронюванню і по системам розвідки які присутні, але це все-таки основний бойовий танк, який, в принципі, нічим не поступається Т-62М і, в принципі, може виконувати завдання підтримки піхоти вогнем в рамках загальновійськового бою, загальної військової операції. Також позитивом є те, що українці перейшли до освоєння британських САУ АС-90, освоюють основні бойові танки, які нам погодилися надати. Також є позитивна новина щодо того, що українські оператори систем ППО направляються до відповідно Франції і Італії за початку вивчення особливості роботи системи ППО ПРО САМТЕ і звичайно важливим є той пакет допомоги, який нам було надано від Сполучених Штатів Америки. Пакет масштабний. Але більшою частину, тобто 1,75 мільйона, складають довгострокові контракти, які в тому числі включають такі важливі моменти, як сенсори різних типів, контрбатарейні радари, також програми щодо об'єднання всіх систем ППО, ПРО, які має або матиме Україна в єдину систему, і, звичайно, виробництво боєприпасів Ground Launch Small Diameter Bomb масове виробництво яких е, мають розгорнути протягом наступних 9 місяців. Пакет, який ми отримуємо тут і зараз, він більш скромний, він включає боєприпаси до систем Хаймарс, до артилерії, до мінометів, е, протитанкове озброєння, гранатомети, ПТРК і е, міни, теж які необхідні для підготовки і проведення фактично успішної оборони. Також маємо візит президента України до Великої Британії, виступ перед двома палатами Парламенту цієї країни, і маємо відповідні заяви з боку наших партнерів з боку прем'єр-міністра Ріші Сунака щодо того, що нам допомагатимуть для проведення наступальних дій, готуватимуть нас до цього. І, в принципі, це таке непогане площа, щоб торкнутися наступного теж важливого питання, продовжити, в принципі, роздуми про кампанію 2023 року в одному з попередніх відео. Ми говорили про, якби, про те, які сприятливі можливості і які ризики відкриває відповідно, чи те, що Росія обере стратегічну і далі оборону, чи буде наступати. На сьогоднішній момент ми бачимо, що російське керівництво і далі переоцінює свої сили і далі не міє ставити тих завдань пропорційно наявному потенціалу, пропорційно здатності вести бойові дії, яка була продемонстрована. І проводить далі наступальні дії, тобто бачимо, що не можуть збалансувати політичні завдання і той потенціал, ту здатність доведення війни, яка російські сили продемонстрували, тому що, ну, об'єктивно, що навіть ті пристосування, про які говорять, тобто ті покращення, які мали місце, вони в основному про покращення оборони, тобто здатності проводити стратегічно оборонну операцію з метою вимотування українських сил, але цього немає, більш максималістські цілі. Як наслідок, ми бачимо, що Росія намагається перехопити ініціативу те вікно можливостей, яке є, поки Україна масово не освоїла ту бронетехніку, танки, БМП, БТР, артилерійські системи, системи дальнього вогневого ураження, які нам були обіцяні. Це в принципі є добре, тому що наступ, який не підготовлений, він приречений на поразку, на повторення того, що мало місце в 2022 році. І це навпаки для нас відкриває можливості, тому що теж кампанія 22 року, вона в принципі показала, що шанс України це шанс грати від оборони. Спочатку ми виснажуємо противника і створюємо умови для переходу до контрнаступу, контрнаступальної операції. І в принципі, зараз одна частина сил оборони України, яка на фронті вона і вимотуватиме противника, а з іншого боку, ми маємо те, що фактично в країнах Заходу. Готується інше потужне угруповання, яке складе основу наступальних сил, і як наслідок, після того, як ворог виснажиться в обороні в наступі, не досягне своїх цілей, тому що наступ – це найскладніша форма війни, і немає жодних передумов, щоб Росія була успішнішою в наступальних діях, щоб вона була в 2022 році, і саме тоді будуть введені в дію наші сили для проведення контрнаступальної операції. І фактично не треба буде проривати лінію фронту, тому що ворог виснажиться сам. І за чимось може нагадувати контрнаступальні дії, наприклад, робітничо Селянської Червоної армії під Москвою в грудні 41 січня 42 року або під Сталінградом, починаючи з середини листопада 42-го року. При цьому, звичайно, треба розуміти, ну, якби реалістично формувати свої очікування і розуміти те, що наш такий об'єктивно-реалістичний сценарій. Це одна контрнаступальна операція. Тобто так, звичайно, ми маємо здекларовану ціль щодо виходу на адмінкордони Донецької Луганської областей і загалом визволення всіх територій України в тому числі з тимчасово окупованим Кримом. Але на сьогодні для нас це е, таке об'єктивно реалістичне е, завдання, можливість це вимотування противника в обороні і потім введення цього заново створеного угруповання. Я проходить відповідну підготовку, злагодження. Буде збройне відповідним чином е на території багатьох країн. Е так, це є наслідок того, що ми зазнали значних втрат е пораненими, вбитими, виснаженими в нашій професійній армії. Ми заново змушені це робити, е вчитися загальної бою, загальної військової операції. Але ми не перша країна, яка е змушена фактично перескладати свої збройні сили в процесі, створювати їх заново. Процесі війни і в цьому плані ми маємо потужну підтримку від наших партнерів, чого не мають має Російська Федерація. Наскільки ж потужної підтримки, незважаючи на е, окремі дії таких країн, як Ісламська Республіка Іран. Україна переможе через те, що вона має потужну підтримку міжнародної коаліції, так званої е, групи Рамштайн, е, контактної групи з питань оборони України. Вони фактично погодилися вивести допомогу на якісний інший рівень, вони створюють для нас відповідне угруповання. А з іншого боку, в нас є ворог, який далі не оцінює реалістично свої збройні сили, ставить завдання, які вищі, чим здатність реалізувати на практиці, чим продемонстрований рівень ведення сучасних бойових дій. Тобто ми переможемо через те, що ми робимо менше помилок, наш противник робить більше помилок, і... Ми маємо набагато більшу підтримку з боку партнерів, а Росія, як показує практика, коли вона змушена була вести бойові дії самостійно, вона завжди програвала. І перемагала виключно тоді, коли була е, можливість підключати потужні міжнародні коаліції підтримки. В даному випадку цього точно немає.